اليوم سنتعرف معا على طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بأسهل الطرق. أولاً المقادير المطلوبة. نصف كيلو مكرونة مسلوقة، ربع كيلو لحم مفروم، بصلة مبشورة، ثمرة من الفلفل الأخضر، 2 كوب من اللبن، 3 ملاعق من الدقيق، 2 بيضة، ملح وفلفل، زنجبيل، قرفة، كوب جبن موتزاريلا مبشورة. ثانياً خطوات التحضير. ضعي مقلاها على النار بها اللحم المفروم والبصل المبشور والفلفل الأخضر المقطع إلى مكعبات خلط المكونات معاً وتبليها بالملح والفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة ثم قلبيه حتى نضج اللحم. ثم يرفع من على النار ويترك جانباً ضعي حلة صغيرة على النار بها السم واضيف إليها الدقيق حتى يصبح لونه ذهبياً ضيف اللبن بالتدريج ويقلب حتى يتماسك القوام ثم أضيفي البيضة والجبن الموتزاريلا واستمري في التقليب ضعي كمية من المكرونة المسلوقة على البشاميل وتقلب احضري صينية وافردي بها نصف كمية المكرونة ضعي اللحم المفروم المعصج وضعي طبقة أخرى من المكرونة فوقها غطي وجه الصينية بالكمية المتبقية من البشاميل وضعي عليها الجبن الموتزاريلا ضعي الصينية في فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج وتحصلي على لون ذهبي اتركيها حتى تبرد ثم قدميها على المائدة وبالهناء والشفاء لا تنسي أن تتابعينا ليصلك كل وصفاتنا الجديدة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة